Καλησπέρα αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα παιχνίδι ποιος θέλει να γίνει ταξιουχος. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μας παίκτρια. Γεια σας κυρία μου, καθίστε. Γκάντι, εσύ εδώ, τι κάνεις. Ποια είστε κυρία μου, γνωριζόμαστε από κάπου. Καθίστε σας παρακαλώ. Τι σου κάνει το Αλτσχάιμερ. Ας κάτσω. Λοιπόν, α μην χάνουμε χρόνο, πάμε γρήγορα στην πρώτη μας ερώτηση, που είναι στην κατηγορία «Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις». Για να δούμε τι θυμάστε στα γεράματα. Είναι ε, ε, ει, ειδικές, οι ε, ει, ει, βουλητικές. Ε, μπορώ να πάρω βοήθεια από το κοινό. Ακόμα δεν ήρθατε, κυρία μου. Θα αρχίσετε να παίρνετε βοήθεια; Για σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε λίγο. άλλε τρει είναι. Mm, άλλε τρει. Α, ναι. Λοιπόν, είναι ε, οι ενδιαστικές, οι πλάγιες ερωτηματικές και οι ονοματικές αναφορικές, γιατί έχουμε και περιματικές. Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση για τα επόμενα 5 ευρώ. Συνδρομή στο Netflix δεν μπορώ να με 5 ευρώ. Λοιπόν, επόμενη κατηγορία, σύνδεσμοι ειδικών και ενδιαστικών προτάσεων. Μην σπαταλάτε το χρόνο μας, δεν έχουμε. Σας παρακαλώ. Ευκολάκι, είκοσι είχα πάρει σε εκείνο το τεστ, δευτερεύωσες ειδικέ προτάσεις, εισάγονται με το πώς, το ό,τι και το πού και συνήθως συναντάμε με τα απορρίμματα όπως γνωρίζω, καταλαβαίνω, πιστεύω, θεωρώ. Ναι, ναι, οκ, okay. εντάξει, καταλάβαμε ότι ήσασταν φυτούκλα στο σχολείο, πείτε μας όμως και τις ενδιαστικές. Um, οι ενδιαστικέ εισάγονται με το μη και το μήπως και θέλουμε να δείξουμε ότι φοβόμαστε κάτι. Εγώ φοβάμαι μήπως χάσω τα επόμενα 5 ευρώ. Καλά, εσύ θα μας ξεπαραδιάσετε εδώ πέρα τσι πως έτσι. έτσι. Τέλο πάντων. Τι να πω. Πάμε για την επόμενη ερώτηση και τα επόμενα 10 ευρώ. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Για να δω, για να δω. Λοιπόν, πλάγιες ερωτηματικές. Σύνδεσμοι και θέλω και ένα παράδειγμα. Και αν μου πείτε και το παράδειγμα σωστά, έχετε για 10 ευρώ από μένα. Γιατί με άπλας. Πλάγιες ερωτηματικές. Αυτές τις χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε μία απορία ή μία ερώτηση σε κάποιον. Α, μέσα στο λόγο μας όμως δεν έχουν ερωτηματικό. Ε, όπως είναι με το αν, με το μήπως. Μα το ποιος, το πού, ό,τι μπορούμε να ρωτήσουμε Και θα φέρω και ένα παράδειγμα γιατί θέλω να δω πόσο άπλας είσαι Λοιπόν, σε ρώτησα αν θα πας στο σπίτι του γιατρού Α, εσύ είσαι καλή Μην περιμένεις όμως άλλο θα μας ξεπαραδιάσεις, δεν γίνεται, ναι. Για με πέρασες Και για να δεις πόσο έξυπνη είμαι Οι βουλητικές εισάγονται με τον να Και θέλουν να δείξουν μία επιθυμία Ή μία απαγόρευση Σου απαγορεύει να περάσεις Και μείνανε και οι ανοματικές αναφορικές Οι οποίες είναι με το με αναφορικές αντωνυμίες Με το όποιος Με το όσος αμ... Όποιος... Ε, Όποιο Όποιος δεν ξέρει να απαντήσει, χάνει και τα λεφτά. Απλό. Α, ναι. Ε, να, μια δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πράταση. Τι εννοείται χάνει και τα λεφτά? Ε, και κάτι, και κάτι πολύ βασικό. Ε, το ότι με κόμμα είναι αναφορικό. Δεν είναι ειδικό. Ειλικρινά, κυρία μου, χαίρομαι πάνω. Πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ που απαντάτε στις ερωτήσεις δωρεάν χωρίς να σας τις θέσω καν. Και επειδή είστε τόσο καλοί μπορώ να σας πω ότι κερδίσατε 20 ολόκληρα ευρώ. Θα τα πούμε στον επόμενο γύρο την άλλη εβδομάδα. Ωστότε, καλοφάγοντα τα 20 ευρώ. Ε, τώρα, Γκάντι! Γκάντι! Πού είσαι! Πού είμαι! Όχι ρε συ, πάλι με πήρε πρέφα ότι κάνω ποπχορν. Τι πράγμα είναι αυτό! Τι μύθι έχει κάθε φορά!